إلا عن بلاد هيعرفوا ويوصفوا عبد حبش بيربطوا بالحبال وربنا بينصفوا يسمع الكفار تقول عن الرسول عن نزهته وعفته يدعي للغفار ينول القبول بيجازيه على لما يسلم يضربوه ويعذبوه أحد أحد أحد أحد على رمل السخن بيفردوه وبيجلدوه الله صمد منه المدد صوته النادي كان يحنن الرضي ويرق قلبه لو حديه والجنين في بطن أمه بيهتدي والدم يسجد في الوريد في فتح مكة الرسول الأمين ياخدوا معاه في صحبته بين صوابعه والمفرودين المبروكين نبع صافي بلمسته مات الرسول الكريم والصحابة بيدفنوا والملايكة بتحرسوا بلال بيبكي في الأدان بلال بيبكي في الأدان ومهما قالوا ويردوا قال ريتني أوانسوا